Χαϊχεορτάιτε καίτα εκπρεπέ μέρος το δεύτερον. 1. Το διασδύγιον. η διαλύσις. η διάσταζις. η κοπέ. η λύσις. 2. Τα γενέθλια. 3. Το δώρον, 4. Χε τα τα πυροτέχνε αίματα. 6. του νέου έτους.